Ремонт у будинку на вулиці сержанта Медведєва Сім виконують у першому під'їзді. Зокрема, у сьомій та восьмій квартирах на верхньому найбільш пошкодженому поверсі. Будівельна компанія «Підрядник» працює одночасно в обох помешканнях. Наталія Полещук, власниця квартири номер 7 показує Суспільному, що зробили протягом двох тижнів. Ми раніше робили самостійний ремонт, і я знаю, що в цій квартирі стіни були волнами, не зовсім рівні. Від, від, від, від, від. За словами господарки, 14 квітня підрядники запросили її прийти до будинку, аби узгодити деякі питання щодо ремонту її квартири. А в коридорі був підвісний потолок із гіпсокартону. Зараз во всіх кімнатах, і в тому числі, наскільки я розумію, в коридорі збираються робити потолок натяжний із пленки. У мене, мене виявляють питання, по, наскільки він буде якісним. Мені показали слайд на смартфоні, фото можливих варіантів, я вибрала з того, що було. Сподіваюся, що не найхудший варіант. По завершенні ремонту доведеться купувати нові меблі – старі, зіпсовані водою під час гасіння пожежі, каже Наталія. Це була моя спальня. Ось тут була двохспальна кровати, там тумбочка, тут карасірую, шкав купе. Но полки там уже не в том состоянии, в котором они были до пожара. То есть их заливали водой, естественно, всю одежду заливали водой. Загалом у будинку на вулиці сержанта Медведєва 7 департамент з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської ради планує робити ремонт 21-ї квартири з 34 -х. Після цього відновлюватимуть сходи в усіх під'їздах, повідомила заступниця начальника департаменту Інна Внукова. За її словами, повністю зробити ремонт у будинку планують протягом 9 місяців. На це у міському бюджеті цьогоріч закладені 10,5 мільйона гривень. Роботи передбачаються оздоблювальні, ремонт стін, підлог, заміна деяких вікон, ремонт перекриттів. Внаслідок, пожежі, внаслідок верніше, тушіння пожежі було пролито все водою з четвертого по перший поверх тому замокли всі стіни, підлоги, перекриття, десь пообвалювалась штукатурка і так далі. Тому передбачено виконувати саме ремонтні роботи, звичайні ремонтні роботи, як ми всі виконуємо в своїх квартирах. Ремонт квартири Наталії Полищук згідно з графіком триватиме півтора-два місяці, каже жінка. І сподівається, що разом із родиною повернеться додому вже влітку. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.